Sõpra on siin üks tüdruk ja siis on ma siin üks muumi. Teisel pool on ma siin tsuk. Siis on ma nuk malle. Siis on nuk toomas mida on Eesti rahva riietis. Aga täna ma loen sulle ühe mõni asjutu. Ja ma olen siin parelsega üks just võimis. See on tähekesest. Ja selle on kirjutanud Andrus Kivire. Ja see räägib kartulist. Ah, ma olen Jutu pealkiri on üksik. Kartul. Sügisel võeti maal kartuleid, aga juhtus nii, et ühte kartulit ei leidud üles. Kõik teised kaevati mulla alt välja, ainult tema jäi kahe silma vahele. a e Ma olen siin, võtke mind kaasa, ärge jätke maha. Kartulivõtjad ei kuulnud teda. Nad tõssid kartulikotid traktori peale ja sõtsid minema. Ehk nad tulevad homme tagasi, loodis kartul. Märkavad, et mind ei ole ja tulevad otsima seda nüüd küll ei juhtu, ütles üks mööda roomav mõtt. Mutte oli maal üldse palju. Nad kogunesid kartuli ümber ja vahtisid teda. Ava, mis sul maal viga on. Me elame kogu aeg mulla sees ja väga mõn uus on. Mida ma siin maal teen, kaebas kartul. Siin hakkab ju iga. Hm, meil küll igaav ei ole, vastasid mutid. Meie mõtkui kaevame. Mis seal maa pealgi põnevamat on? Räägitakse, et seal on pann, jutustas kartul. Kõik kartulid hüppavad koos sinna peale ja siis läheb pann tuliseks, ning kartulid hakkavad särisema. Ja siis pidi maa peal olema veel pott. See pannakse kuuma vett täis ja siis kartulid kargavad sisse ning keevad. <köhem> no ja, sellist lõvustusparki parki meil siin muidugi pole, lõustusid mutid. Maal tuleb tööd teha. Ega siin pole elu mingi lille pidu. Hakka ka kaevama. Oh, ma ei oska, ohkas kartul ja see pole üldse huvitav. Mm -mm, noh, siis me sind aidata ei saa, ütlesid mutid ja roomasid minema. Kartul jäi üksi, kurvastas ja isegi nuttis natuke. Ta ette, kui tore on teistel kartulitel ja kuidas nad kõik koos lõbusasti suures valges potis keevad, või siis pikutavad hõbedasel panni ning, ning lähevad aina pruunimaks. Kui mina olen täitsa valge, ohkas kartul. Korraga kuulis ta kõlinat, kes seal on? Üüdis Mina olen rahapada, kostis pimedusest. Rootsi kuningas mõttis mu kolmsada aastat tagasi maa sisse. O, te olete siin juba nii kaua, imestas kartul. Kas iga või ole? On muidugi, nõustus rahapada. Mitte midagi pole teha. Ainult pealuuga jääb vahel juttu. Misuguse pealuuga? Minuga, kostis teine äel. Mina olen karu, pealuu, meeldib tutvuda. Ja kartul kuulis imeliku kriginat, Mis äel see oli, küsis ta. Oma krigistan lihtsalt natuke hambaid, ütles karu, pealuu, aja viiteks. Kartulile tuli korraga imeline mõte. teate, mis? hüüdis ta. Me teeme bändi. Rahapada oskab kõli seda. Koru pealu oskab hambaid kirgistada. Ja mina laulan. see on hea plaan, rõõmustas rahapada. Mulle muusika meeldib. Rootsi kuningal olid ka moosekandid. Ma oskan hambaid laksutada ka teatas karu pealu. Kuulake! Ja ta laaksutas kolinal lõugu. Väga hea! kiitis kartul. Kui on vaja viiulid, siis krigista. Kui on vaja tromme, siis laksuta. Laseme käia. Raha pada hakkas kõlisema ning karu pealu vahepeal krigisse sambaid ja siis jälle laksutas. Aga kartul laulis. Lo, lo, lo, lo. kogunesid uud bändi kuulama. Küll on ilus, soosis ta seda teine teisele. Kiisuku, et tantsima! Ja kui laul lõppes, plaksutasid mutid käppasid ning karjusid praavamaest, veel veel veel veel. Noh, kas teeme publikule ühe loo veel? küsis kar karu pealu. Teeme muidugi rahapada. Kartul kummardas, kõhatas hääle puhtaks ning hakkas uuesti lauluma. Sellega lugu lõppes.